Vítejte v tvoření. Dneska si vyrobíme miminka. Budeme potřebovat barevný čtvrtky, bílý papír, nůžky, oranžovou fixu, černou fixu, růžovou pastelku, tušku a pleťovou pastelku. Nějaké lepidlo, žiletku a prkenko. Vezmeme si barevný, barevnou špečku a trošku a nakreslíme ve menšině těličko takhle. a vystřihneme. Když to máme vystřihnuté, tak si nakreslíme dva kroužky, tak, aby se vám tam pak vešly prsty. Když to máme nakreslené, tak si vezmeme prkínko a želatku a um, vyříhneme to. Když to máme hotové, tak to odložíme. vezmeme se bílý papír, tužku a nakreslíme hlavu memena. Když to máme, tak můžete udělat vlásky a nemusíte. Když to máme, tak to vystřihneme. Vezmeme si oranžovou fixu a nabarvíme mu vlásky. A pak mu pletivou vybarvím oblaček. Když to máme, tak... Když to máme, tak se vezmeme černou pixu a nakreslíme mu oči, nos, pusu a uši. Teď si vezmeme růžovou pastelku a vybarvíme mu tváře. Něco ještě tady dostřihnu plásek. Teď si hlavičky odložíme, vezmeme si jejý papír a, a odhadem vystřihneme čtverec, tak dáme roh k rohu. a odstřihneme to, co nám přečuhuje. Pak to znova přepojíme a můžeme to znova přeplit. Když to máme přeplené, vezmeme si nůžky a uděláme mu takovej brindáček. Můžete tam udělat trojúhelníčky, kostky nějaký. A kdo to nechce mít bílý, tak si to může třeba i vybarvit. Pak to rozložíme, když to máme ustři ustřihnutý. a vznikne nám takový čteverec, který je vlastně vystříhaný. Hlavu mimeňka nalepíme nějak takhle na ten papír. Já to z Když se nám třeba ucho raz tehne, tak ho tam znova můžeme přilupat. Ten dáček zastřehneme a vydám tam neveď hovel. To je u krajích. Když to máme zastřežené, tak si vezmeme dělíčko. A nalepíme no, tam tu hlavičku s tím brindáčkem. Teď si vezmeme tušku a, a miminko a předkreslíme mu jakoby ručičky. teď, když to máme, tak si vezmeme um, pletivou a vybarvíme je. Vezmeme si nůžky, když to máme vybarvení a na je. nalepíme tam. Ručičky nalepíme zezadu a když to máme, tak si takhle můžeme ještě zvýraznit páček. A máte hotové memeňko. Chau!